Εργασία του Γιώργου πιτροπογιανάκή Προς Εκπαιδευτική Χρήση Θησέας Κάποτε ο Ηρακλής πέρασε από την τριζίνα της Αττικής όπου τον φιλοξένησε στο παλάτι του ο βασιλιάς Πιτθέας. Όταν κάθισαν να φάνε ο Ηρακλής έβγαλε τη Λεοντή και την άφησε κάτω. <ΣΣ2> Μια παρέα παιδιών βλέποντας τη Λεοντή τρόμαξαν και το έβαλαν στα πόδια. Ένα όμως επτάχρονο παιδί, νομίζοντας πως έβλεπε αληθινό λιοντάρι, άρπαξε να τσεκούρι και όρμησε να το σκοτώσει. Ήταν ο Θησέας, ο εγγονός του βασιλιά Πιτθέα, ένας ακόμη της ελληνικής μυθολογίας. Επειδή ο Αιγαία δεν είχε τέκνα, παρά τις προσπάθειες του, πήγε στο μαντίο των Δελφών και έλαβε ένα δυσνόητο χρησμό. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, σκέφτηκε να περάσει από τον φίλο του βασιλιά της Τριζίνας, Πιτθέα, ο οποίος τον φιλοξένησε. Ο Αιγαίας του ανέφερε τον χρησμό, οπότε ο Πιτθέας, κατανοώντας το νόημά του, μεθά τον Αιγαία και τον ρίχνει στο κρεβάτι της κόρης του, Έθρας, αποσκοπώντας έτσι να γίνει παππούς του διαδόχου του Αθηναϊκού θρόνου. <ΣΣ1> το πρωί ο Αιγαίας από το μεθύσι του δίπλα στην Έθρα. Την να του υποσχεθεί ότι αν αποκτούσε απογονό του, θα τον μεγάλωνε κρυφά στην πόλη. Ακόμα έκρυψε κάτω από ένα μεγάλο βράχο τα σαντάλια και το σπαθί του, λέγοντας την έθρα ότι όταν μεγαλώσει το παιδί του, τόσο ώστε να μπορέσει να σηκώσει τον βράχο, να το προστάξει να πάει στην Αθήνα και να του δείξει τα αντικείμενα. Στο μεταξύ, τη νύχτα που κοιμήθηκε με τον Αγία Ιέθρα, είδε σε όνειρο τη θεά Αθηνά, η οποία την καθοδήγησε να περάσει περπατώντας πάνω σε υφάλους στην νησίδα σφαρία που ήταν τόσο κοντά στην εκτή της Τριζίνας, ώστε να μπορεί κάποιος να πάει σε αυτή με τα πόδια. Καθώς περπατούσε μέσα στη θάλασσα, λέγεται ότι ο Θεό Ποσειδώνας τη γονιμοποίησε. Μετά, λοιπόν, από εννέα μήνες, η έθρα γέννησε τον Θησέα πάνω στον δρόμο που πάει στο λιμάνι. Ο ήρωας, επομένως, είχε αβέβαιη πατρότητα, μοιρασμένη ανάμεσα στον Αθηναίο βασιλιά Αιγαία και στον θεό της θάλασσας Ποσειδώνα. Ως του Θησέα, στην αυλή του βασιλιά Πιτθέα, αναφέρεται ο Τριζίνιος Κονίδας. Στο τέλος της εφηβείας του, Θησέας, έμαθε από τη μητέρα του έθρα για την καταγωγή του και μπόρεσε να σηκώσει τον βράχο και να βρει όσα είχε κρύψει ο πατέρας του, Αιγαία. Αμέσω Αμέσως ξεκίνησε να πάει στην Αθήνα για να γνωρίσει τον πατέρα του, αλλά όχι με πλοίο όπως του συνέστησε η προσεκτική πριγκίπισσα. Φέρεσε να πάει από την Ξηρά, την οποία λιμένονταν διάφοροι ληστές, προκειμένου να μιμηθεί κατά κάποιο τρόπο τους άθλους του Ηρακλή, τον οποίο είχε ως πρότυπο, αλλά και να εκαθαρίσει το δρόμο ως την Αθήνα από τους εγκληματίες. Η άθλοι του Θησέα. Ο έφηβος ακόμα Θησέας, πηγαίνοντας στην Αθήνα να βρει τον πατέρα του, όχι μόνο εξόντωσε τους κακοποιούς, αλλά τους σκότωσε με τον ίδιο τρόπο που εκείνοι σκότωναν τους Ας δούμε τι συνάντησε στο δρόμο του. Ποιος δεν γνωρίζει τον προκρούστη, γνωστό και ως δαμάστη, υπολυπήμονα. Πρόσφερε δίθεν φιλοξενία στους περαστικούς, βάζοντάς τους να ξαπλώνουν σε ένα κρεβάτι. Αν ήταν μακρύτεροι από το μήκος του, τους έσπαγε τα πόδια με σφυρί, ενώ αν ήταν κοντύτεροι, τους τραβούσε να μακρύνουν. Ακριβώς αυτό του έκανε και ο Θησέας για να μάθει. Τον βασάνισε μέχρι θανάτου. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άφολο του Θησέα? Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο προκρούστης στα φύματα του. Και τι του έκανε ο Θησέας. Στον Ισθμό, ο Θησέας βρέθηκε αντιμέτωπος με το θηλυκό αγριόχειρο του Κρομίωνα. Ένα τεράστιο άγριο ζώο που είχε επιτεθεί σε πολλούς περαστικούς Λένε ότι το σκότωσε με το ξύφο του Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα Σωστά Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο φοβερός αγριόχυρος στους περαστικούς Και τι του έκανε ο Θησέας Στο δάσος των Κεχρεών παραφυλούσε ο γιος του Ποσειδώνα Σίνης, το όνομά του σημαίνει καταστροφέας. Επίσης ήταν γνωστός και ως πιτιοκάμπτης, δηλαδή αυτός που λυγίζει πέφκα. Αυτός έδαινε τα θύματά του σε χωριστά κλαδιά πέφκου, τα οποία λύγιζε προς τα κάτω και στη συνέχεια τα άφηνε με αποτέλεσμα να κατακομματιάζει τα θύματά του. Ο Θησέας τον θανάτωσε με τον ίδιο τρόπο. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Μπράβο! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο Σίνης τα θύματά του και τι του έκανε ο Θησέας. Στην Ελευσίνα ο Θησέας αντιμετώπισε τον Κερκιώνα, γιο του Ποσειδώνα ή του Ιφέστου, που πάλευε με τους περαστικούς και τους σκότωνε. Η πάλι με το Θησέα δεν του βγήκε σε καλό αφού ο ήρωάς μας κατάφερε πολύ επιδέξια να τον σκοτώσει, ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα; Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις πως έκανε επίθεση ο λιστής κερκυώνος τους περαστικούς. Και τι του έκανε ο Θησέας; Στην επίδαυρο αντιμετώπισε το λιστή περιφύτη, γιό του ηφέστου που σκότωνε τους περαστικούς με ένα μεταλλικό ρόπαλο Ο Θησέας του το άρπαξε και τον σκότωσε με αυτό Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα Σωστά Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο λιστής περί τους περαστικούς Και τι του έκανε ο Θησέας Στις κυρονίδες πέτρες, σημερινή κακιά σκάλα είχε στήσει καρτέρι ο ξακουστός ληστής Σκύρονας. Αυτός υποχρέωνε τους διαβάτες να του πλύνουν τα πόδια και κλωτσώντας τους, τους γκρέμιζε από τα βράχια, όπου κατέληγαν να γίνουν τροφή για μια τεράστια χελώνα που κολυμπούσε από κάτω. Ο Θησέας τον σκότωσε με τον ίδιο τρόπο. Αλλή μονό του! Έγινε τροφή της χελώνας την οποία τάιζε. Ποιο από αυτά τα σκίτσα δείχνει το συγκεκριμένο άθλο του Θησέα? Σωστά! Τώρα μπορείς να δεις τι έκανε ο ληστής Κύρονας στους διαβάτες και τι του έκανε ο Θησέας. Εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.